ננסה לחזק האינטואיציה שלנו לגבי נגזרות. השיעור המעניין נתרם על ידי בן איטר. מה שיפה בו זה שהוא עוזר להבין של המושג נגזרת. הנגזרת היא בסך הכל השיפוע של הקו המשיק בנקודה כלשהי. כך לדוגמה הזה אנחנו רואים את הגרף של הפונקציה f של x שווה 2 x בשלישית. ואז יש לנו פה 2 x בשלישית. ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להזיז את הסמנים הקטומים שמופיעים פה מעלה ומטה. עכשיו הסמנים הקטומים מראים קו, אז כשהבחר בסמן הכתום פה, תראו שהקו פה למטה הופך לכתום. ועכשיו הסמן נמצא על אפס, כי השיפוע של הקו פה הוא אפס. אבל אנחנו רואים בבירור שהקו פה ממש לא המשיק בנקודה הזאת, כלומר השיפוע בנקודה הזו הוא לא אפס. מה שנעשה הוא להזיז את הסמן עד שהשיפוע של הקו מתקרב לשיפוע של המשיק. קרוב ככל שנצליח באמצעות העין, לזהות את השיפוע האמיתי של המשיק. הנה, זה נראה בערך נכון. זה נראה קרוב למדי לשיפוע של הקו בנקודה הזו. וניתן גם לראות פה למעלה מימין שהנגזרת של f של x בנקודה הזו, כלומר הנגזרת בנקודה x שווה בעצם השיפוע. אז אם נזיז את הסמן עד למעלה כאן, מה שאנחנו בעצם אומרים זה שהשיפוע שווה ל-24 בנקודה הזו. אז זה הקירוב שלי, קרוב ככל שיכולתי, באמצעות העין בלבד. בואו וננסה את אותו הדבר עם הסמן שפה. נראה שבאזור הזה השיפוע קטן בהדרגה. רק קצת, אבל השיפוע עדיין חיובי. אז אולי כאן השיפוע הוא משהו כמו 14 או 15, והנה פה השיפוע שוב קטן יותר, אבל עדיין חיובי למדי. נראה לי שהשיפוע כאן הוא משהו כמו בערך 5, אז זה השיפוע שלנו כאן. אז השיפוע שלנו גם קטן. הנה בנקודה הזאת השיפוע נראה כאילו בערך 0. אז השיפוע בנקודה הזו הוא 0 בדיוק. ואפשר לראות שהנגזרת של f של x בנקודה x שווה 0 היא בדיוק 0. או במילים אחרות, בעצם כל מה שאנחנו אומרים, בכך שהנגזרת בנקודה הזו שווה ל-0, זה שהפונקציה שטוחה בנקודה הזאת. אתם יכולים לראות שהיא לגמרי שטוחה. ואם נעבור לפה ונרצה למצוא את הנגזרת בנקודה, נראה שבנקודה הזאת הנגזרת, כלומר שיפוע x שווה 1 מתחיל ל� שמעניין כי פה בצד השיפוע היה מאוד חיובי, אבל קטן בדרגה, קטן בדרגה לפה רואים ויותר שטוח, שטוחה ביותר ואז, עכשיו אנחנו רוצים גם הזאת בהשוואה הקודמת ב-x שווה הנה, זה בערך השיפוע ואותו דבר בנקודה הזו ואם הסמנים שלנו קרובים מספיק לנגזרת את האחרון, למקום על ומנם למצאנו את הנגזרת ידנית בכל נקודה על הקומה מצאנו את הנגזרת רק ברקי x שבו ו הופיע, שבופיוס סמלים קטומים אבל מכיוון שחשבנו צה סמלים קטומים קרוב מספיק לנגזרת האמיתית באותה נקודות רק כדי לקח שמצאנו ברח התשיפה בנקודה بامکانות ידבוננות אז התוכנה אומרת לנו שעשינו עבודה טובה, והיא מציירת את הגרף המלא של נגזרת בכל הנקודות על הגרף, ומה שהגרף המלא אומר לנו בכל נקודה, הוא שערך של, של השיפוע של המשיק בנקודה הזו. לדוגמה, למרות שלא יזדנו סמן כתום בנקודה x שווה ל-0.5, כדי למצוא את הנגזרת, אם נסתכל שם, נראה בנקודה הזאת, 2.5. קצת יותר מ-1, וזה הערך של שיפוע משיק בנקודה הזו. או אם נסתכל בצד השני בנקודה x שווה ל בערך 30, אז ברגע שיש לנו את העקומה כאן, אנחנו יכולים בקלות למצוא את השיפור של הקו המשיק בכל נקודה, יש לנו את הערך הנגזרת או במילים אחרות, השיפוע של הקו המשיק בכל נקודה שנבחר, וזהו, תרגיל שחביב שעוזר לשפר את ההבנה.